שלום לכולם, שמי אגר, אני מהנדסת אפליקציות בחברת SystematicX. היום אנחנו נדבר על השימוש ב-MATLAB Compiler. אז מה נעבור היום? נתחיל להסביר על CLI הדיפלומנט שלנו ולמה נועד השימוש בהם. نمشيח להסביר יותר ספציפי בנוגע ליכולות של MATLAB Compiler ונראה שתי דוגמאות לדיפלומנט, הראשונה יצירת קובץ סטנדלון והשנייה שיתוף אפליקציה בדפדפן ويب. באמצעות MATLAB ניתן לפתור בעיות רבות במגוון רחב של נושאים, כמו דאטה אנליטיקס, בתחום הפיננסי, תחום איבוד מונה, קונטרול דיזיין. אבל אחרי שמימשתם את שלכם בקוד, איך אתם יכולים לשתף את הרעיונות האלה עם אנשים שאין להם MATLAB? בדיוק בשביל זה נועדו כל הדיפלוימנט שלנו, בואו נכיר אותם. הקבוצה הראשונה שנקיר שיחת לקלי הקומפайлер, כאשר הקומפайлер אסדי קי, הוא לחבילת כלים זה. המטלב קומפайлер מאפשר לכם לשותף את האפליקציה שלכם שנקטבה במטלבל, ללא קושי לשליפה נוספת. תוכלו לשותף את האפליקציה שלכם כסטנד על מחשבו PC, סי, כ엑เซล אדינים, או מאפשר את מה של האלגוריתם שלכם בגיליונות אקסל. ושיתוף בפלטפורמת הדוב המיועדת לעבודה עם ביג דאטה. לעומת זאת, המטלאב קומפיילר SDK מאפשר לכם לבצע אינטגרציה של אלגוריתם המטלאב שלכם עם סביבות אחרות כמו C, C++, Java, C Sharp וPython. וכך נועד לשיתוף בין אנשים המפתחים במטלב לבין אנשים המפתחים בסביבות השונות. הקומפיילר SDK עוטף קוד המטלאב שלכם בהתאם לסביבה המתאימה, וכך מתאפשר השיתוף. לצורך הפעלת קוד המטלב, בין אם זו אפליקציה שאני משתפת אותה כקובד סטנדלון, ובין אם מדובר באינטגרציה של סביבות אחרות, יש צורך במנוע מטלאבי שירוץ מאחור, ויאפשר שימוש בכל היכולות של המטלאב. המנוע הזה נקרא מטלאב אציין שמטלאב רנטיים, הנקרא גם MCR, ניתן להורדה חינמית באתר של MATWORKS. אפשרות נוספת לדיפלוימנט תעשה באמצעות המטלאב קודר. בעזרת המטלאב קודר ניתן להמיר קוד הכתוב במטלאב לקוד הכתוב בשפת C. פעמים נרצה לבצע את האמרה הזו כאשר נרצה להטמיע את הקוד שלנו בחומרה. אני לא ארחיב על המטלב קודר, אבל אני רק אדגיש את ההבדל המהותי בשימוש במטלב קודר לעומת המטלב קומפיילר SDK. המטלב קודר ממיר את קוד המטלב לקוד C, ובכך מאפשר לעבוד עם קוד C שברשיתו נכתב במטלב. לעומת זאת, מטלב קומפיילר עוטף את קוד המטלב שלכם, ובכך מאפשר להשתמש בו בסביבות השונות. אך הקוד עצמו לא השתנה ועדיין כתוב במטלב. בצורה כזו, עדיין ניתן לנצל את היכולות והפונקציונליות של המטלאב. בעזרת כלי הדיפלוימן שלנו, אנחנו יכולים לשותף את התוכנות שכתבנו עם קולגות מהצוות ומהארגון שלנו, או עם קולגות לא מהארגון שלנו, משתמשים ולקוחות. ומה שחזק בכלי הזה ומשותף לכל מי שאנחנו מעבירים עליו את הקוד, זה שלכולם אין מטלאב על המחשב. אבל הם יכולים להריץ את התוכנית כאילו היה להם MATLAB מחשב. אז בואו נראה מה יתרונות בלבצע ה לקוד המעט-לאב. דבר ראשון, בתצורה כזו אתם יכולים לשמור על הקוד שלכם, כלומר אתם יכולים לשטף את האפליקציה שלכם, נגיד כסטנדלון, וכך הקוד לא ייחשף. יתרון של ה זה שאתם יכולים לבצע אינטגרציה של הקוד שלכם עם סביבות אחרות, וקח לנצל את הפונקציונליות ויכולות הויזואליזציה השונות של המטלב. בצורה כזו צבעים עובדים יותר טוב ביחד ואפשר להעביר מידע בקלות אחד לשני. ובכך לחסוך זמן בדיקות ואלויות מיותרות. ווקח ניתן לנצל את יכולות הארגון שלכם ולשתף פולה בין כל האלגוריתמים השונים. אז אחרי ששכרנו בקצרה את כל הדיפלוימנט שלנו והרעיון אומד מאחורי שימוש בהם נתעמק בשימוש במאטלאפ קומפיילר. אז כפי שכבר ציינתי, בעזרת המאטלאפ קומפיילר ניתן לייצר אפליקציות סטנדלון, אדינס עבור אקסלים ורכיבים היכולים להיות משותפים בוויב. ועכשיו בואי ניגש על הפרקטיקה ונראה איך אנחנו יכולים להרוז אפליקציה ולייצר קובץ סטנדלון. אז ניגש למטלאב. פתחתי אפליקציה שנכתבה באפ-דיזיינר, שמה שהיא עושה זה מציגה לנו את ההיסטוגרמה עבור אותה נבחרת, היסטוגרמת הרד, גרין ובלו. כעת, במידה ואני בוחרת, כמובן תמונה אחרת, ההיסטוגרמת השתנו בהתאם. זו האפליקציה שברצוני לקמפל. אז אני נכנסת אל המטלאב קומפיילר, Application Compiler, و מוסיפה את ה-токו ב-Email App -אפ לתוכה אפליקציה. אני יכול להוסיף פה כל מיני הפרטים אודות אפליקת שלי, ואני יכול לאחד שאר רנ שדיברתי על זה קודם, לכן, יהיה כחלק מה-패קage, רנ-тайם included in או יהיה כחלק מתרחשה אודא של האפליקציה. כמובן אני יכול להוסיף עוד תיקיות שיש לכם פלוס ולבסוף אני לוחצת על פאקד ומקמפלת את האפליקציה. בסיום אנחנו מקבלים תיקיות, אותם אנחנו יכולים לשתף עם שלנו, להתקין את אותה אפליקציה, ולראות אותה פועלת כסטנדלון, כאשר מאחוריה עומד ה-MCR, המנוע המטלבי, המריץ את כל הפונקציונליות של המטלב. אז נסכם את שלושת השלבים העיקריים מתהליך בניית האפליקציה ועד הקימפול. אז השלב הראשון הוא כמובן בניית האפליקציה במאטלאב. השלב השני, קימפול האפליקציה על ידי המאטלאב קומפיילר. אציין שיש שתי דרכים שניתן לקמפל. הראשונה זה דרך הממשק האינטראקטיבי, כפי שראינו, והשנייה זה פקודת MCC מהקומנד ווינדו. השלב השלישי, אחרי שיצרנו את קובץ האקזה, זה שליחת הקובץ ללקוח. כאשר הלקוח צריך להתקין MATLAB Runtime, התואם לגרסת המטלאב בקומפלה האפליקציה. כך הוא יכול להריץ את האפליקציה מהמחשב שלו ללא MATLAB מותקן על המחשב. פלטפורמה נוספת שבה ניתן לשתף את האפליקציה זה דרך הווב. הווב-אפ קומפיילר פותח בגרסה ה-18A. בפלטפורמה זו, בניית האפליקציה חייבת לעשות דרך האפ-דיזיינר. לאחר קימפול האפליקציה על ידי ה-WebUp Compiler, נקבל קובץ עם סיומת CTF. קובץ ה-CTF, המופק, מועתק לספרייה יהודית בשרת המטלאב-WebUp. כך ניתן לשתף את ה-URL עם השתמשי הקצה. כעת הם יכולים לגשת לדפדפן ולהשתמש באפליקציות שאלינו לשרת. אציין שבגרסת ה 2020 החדשה ישנו כלי חדש, WebUp Server, שידורוג משמעותי של ה-WebUp Compiler. בכלי החדש יש משתמשים שנכנסים לאפליקציה על ידי שם משתמש וסיסמה, אין הגבלה של מספר המשתמשים, וניתן להעלות גם מודלים של סימולינט. כעת נראה דמו, אמרחיש איך ניתן להעלות אפליקציות ל-Web את אפליקציה ניתן לקמפל. או דרך הкомpiler אני מצת תחת Apps או דרך App Designer תחת Share Web Apps כעת אנחנו מקמפלים לקובץ CTF שבסופות של דבר יעלה לדפדפן האינטרנט הסברים על התקנת הWeb App Server כמובן ניתן למצוא בדוקומנטציה באתר של MathWorks כית להר התקנה כל מה שנותר הוא לפתוח להעלות את הכובד CTF לתקיעה המתאימה, ולהריץ. כעת נוכל לפתוח את האפליקציה בתוך הדפדפן על ידי Open Home Page. זהו הדפדפן, המרכז בתוכו את כל האפליקציות שיצרנו והכנסנו לתוך התקיעה מיועדת. נוכל לפתוח את האפליקציה. ולהריץ אותה כי היא לא הייתה לנו על המחשב. אז נסכם את תהליך הדיפלוימנט דרך הוויב אפס. התהליך אנחנו כמובן מבצעים תהליך של השרת. לאחר ההתקנה אנחנו יוצרים אפליקציה באמצעות האפ-דיזיינר, מקמפלים את אותה אפליקציה ומקבלים קובץ CTF, אותו אנחנו מעבירים לתקייה יהודית בשרת. ולבסוף, מעבירים את ה-URL אל המשתמשי הקצה שיכולים כעת להריץ את האפליקציה בדפדפן. אז נסכם. תחילה, ראינו את כלי הדיפלוימנט המוצאים לנו, אבנו את המשמעות של כל אחד מהם, וסקרנו את היתרנות בשימוש בהם. לאחר מכן התמקדנו במאטלאפ קומפיילר ויצירת קבצי סטנד אלון, ראינו דוגמה מסית ולמדנו אודות ה-MCR. ולבסוף, הכרנו דרך נוספת לשיתוף האפליקציה דרך הוויב, והצגתי לכם את תהליך העבודה כאשר רוצים לעבוד עם שרת הוויב. אם אתם התחילת הדרך ועדיין לא התנסתם בבניית אפליקציות, תוכלו להיכנס לסרטון שלנו על בניית אפליקציות בסביבת האפ דיזיינר. הקישור נמצא מתחת לסרטון הזה. מופיע שם גם קישור לדוגמה של Matworks, העוברת אתכם שלב אחר שלב בשלבי הקימפול. מידע נוסף אתם יכולים למצוא באתר של Matworks ובדוקומנטציה. כמובן, אתם יכולים גם למצוא בבלוג שלנו של Systematics, מידע שמתעדכן לעתים תחופות, לגבי אירועים, אז יש אצלנו באתר של סיסטמטיקס וויבינרים מוקלטים וויבינרים שעתידים לבוא. אתם מוזמנים לצפות ולהסתכל, יש הרבה מאוד חומר. גם באתר של מטוורקס יש וויבינרים רבים וסרטונים מגוונים, אתם יכולים לצפות ולהתרשם. וכמובן כל מי שנמצא אצלנו בהחזקה מוזמן לפנות אלינו בטלפון או באתר ולפתוח מוזמנים להירשם לערוץ YouTube שלנו ולקבל עוד תכנים. תודה שצפיתם בנו.